Протягом життя резус-фактор може змінюватися, зокрема в жінок під час вагітності. Наразі оцього верхнього вікового обмеження немає. Тим самим донорством, якщо люди гіпертоніки, ним і лікують. Це тільки на совісті того, хто йде здавати кров? Вдалося знайти в постійну собі базу людей, які готові допомагати просто так, в прямому сенсі слова. Донорство кров має термін придатності. Залаштунки донорства крові. Зазирнемо із головою правиління благодійного фонду «Мій донор» Анастасія Козак. Вітаю. Вітаю. Але перед усім, Анастасія, хочу поцікавитись от бекграундом проєкту, який зараз ви реалізовуєте. Донорство для вас не нова справа, правильно? Так, на сьогодні, звісно, вже не нова, і на сьогодні ми вже маємо благодійний фонд, понад півроку я. Тому передував просто соціальний проєкт, який був реалізований ще від молодіжної ради Хмельницького. От, і насправді це була маленька, така вузькопрофільна ініціатива, тому що е, ми ремонтували для молоді, студентської молоді, тобто вже повнолітньої, які можуть бути донорами, от, те, що, чому важливо бути системними донорами крові, тобто на постійній основі кожних два місяці брати донорство за звичку. Я не скажу, що це користувалося сутт потом з того періоду які ви зробили висновки що вдавалося що ні що берете з собою в новий проект а від чого вирішили відмовитись те, чому взяли з собою, так звісно, висновки, от і власне такі більш практичні, тому що просто слів часом вистачає мало. Що я маю на увазі, коли ми акцентуємо людям, що важливо бути донорами, чому порятунок життів одна донорська донація це безпосередньо вартує трьох життів, якщо говорити про якісь пряме переливання крові або безпосередньо виростання цієї крові для пацієнтів, і відповідно на словах не завжди це можна правильно змотивувати, тому що ну це людський фактор, людям цікаво знати більше, і ми з часом почали аналізу що, от, за цим словом, більше ми можемо дати. І, наприклад, протипоказів. Чому не можна? Давайте шукати відповіді. Ми їх шукали, в першу чергу, для себе. От, і з тим самим обростали дуже великою кількістю різної інформації, як і нормативно-правовими документами на рівні і закону України про донорство крові і компонентів крові, от, так і безпосередньо різні інтерактивні довідки. От. І ось ми почали просто розповідати нашим потенційним донорам от, в соціальних мережах і якраз на такі дописи, які, типу, заколісні моменти донорства. Ми отримували найбільше зворотнього зв'язку і відповідно зацікавленості в людей. Тому що це те, де в відкритому доступі інформації в такому і легкої подачі, зрозумілої, насправді немає. Що для вас було найбільшим відкриттям, таким залаштунковим, коли ви занурилися у цю тему? Насправді, навіть те, що протягом життя резус-фактор може змінюватися, зокрема в жінок під час вагітності. Ось ми раніше цього не знали. Що є такий момент резус нуль або нульовий резус, або там резус одночасно, плюс і мінус. От тобто, те, що раніше. Це було для нас ну не те, що невідомим. Ми навіть не підозрювали, що може бути подібне, от і ми не цікавились, тому що просто десь такої вкинутої інформації навіть в тому самому інтернеті її аж в такому змісті немає. Потрібно шукати на профільних джерелах, в дослідженнях, от запитувати фахівців, зокрема, це в центрі в крові. От її немає. І от це для мене теж було цікавим, і не просто що це є як факт. У мене завжди виникає питання, чому. І коли я знаходжу для себе цю відповідь, я розумію, що це інфопривід для нашого наступного допису покази якось змінилися? З останнього актуального, то, чому ми можемо взяти, це, звісно, трішки їхнє послаблення, зокрема, з початком воєнного стану. До прикладу, якщо до його початку донори, які зробили татуювання, мали чекати рік часу, аби знову ставати донорами, на сьогодні ще діє обмеження, скорочене у 6 місяців. Це ж стосується і перманентного макіяжу? Так, так. А скажіть, чи це тільки на совісті того, хто йде здавати кров, чи це можна якось проконтролювати, що насправді вже пройшло півроку відколи людина зробила. В законі є зазначена норма про відповідальність донорів, але паралельно відсутній загальнонаціональний реєстр донорів відсторонених від донорства будь-якому вигляді, тобто цільна кров, плазма, компоненти крові. от і відповідно, поки що це дійсно залишається лише на совісті людини. Аналогічно, змінений верхній донорський вік. Тобто, якщо раніше донорами могли бути лише лише особи з 18 до 60 років, наразі оцього верхнього вікового обмеження немає. Лише людина має себе задовільно почувати, в неї не має бути постійних хвороб, прийому ліків на постійній основі. Щодо харчування, режиму пиття, який був раніше, чи змінились ці рекомендації? Ні, рекомендації залишилися такими, як і були, от, ну, лише надважливо їх дотримуватися. Здається, що ти там себе нормально відчуваєш, ліг на донацію і все, максимально йде різке пониження тиску, елементарно через те, що людина не поснідала. Коли вже маєш можливість спостерігати це, там, системно на власні очі, то максимально повсюди тобто, наголошую, що не нехтуйте і вимогами, і рекомендаціями, тому що це справді функціонує, от, і якщо там десь нехтувати якимось навіть режимом прийому питної води, тобто, і її буде мінімум організм і донація там, наприклад, плазму буде тягнутися замість рекомендованих 40 хвилин і до 2 годин, якщо, ну, людина справді мало вживає рідини. Якщо говорити про цільну кров, то відповідно, вона йде для прямого переливання людині або для лікувальної цілі. Відповідно, штучних замінників крові не існує, і це той випадок, де виключно людина може допомогти людині. Якщо це буде неякісний донорський матеріал, стоїть на іншій стороні ваги безпосередньо людське життя. От, уявимо, якщо це буде якась онкофора дитина і її від вашої донорської крові ну, може бути погано, включно до летальних моментів, лише через те, що ви не дотрималися діяти донора або інших вимог, засторогів, рекомендацій. Тому це важливо враховувати. Якщо говорити за компоненти крові, зокрема ті, які можуть використовуватися для переробки у формат ліків, ну, тут це теж важливо. Звісно, це не настільки, можливо, пряма загроза життю людини, яка буде вживати донорський матеріал, як в форматі ліків, але все ж таки важливо цим не нехтувати, тому що Ліки теж підуть конкретним пацієнтам, і тут важливо теж з нашої сторони, як благодійного фонду, говорити, що це за ліки, яким пацієнтам, тобто в яких випадках, тому що цікаво це все дотримуватися тоді, коли ти свідомо розумієш всі ці асоціативні ланки, який процес передує якому процесу, який наступний, і що в підсумку з цього отримують двосторонньо як і донори, так і пацієнти. І відповідно як це все взаємопов'язано. Коли є це загальне таке усвідомлення, от тоді насправді ставишся до цього Іншому. Ми це все наша команда фонду проходила на власному прикладі, тому що всі є почергово донорами, от, і ми тепер це несемо в маси. Як ви визначаєтесь і як знаходите, власне, ту аудиторію, на яку розраховане донесення інформації, яку ви озвучуєте, і що ви розумієте, що вона буде правильно сприйнята і правильно потім реалізована? Перш першу чергу, це, насправді, соціальні мережі. Продовжують бути нашим основним каналом комунікації з донорами. Ось. І там ми намагаємося завжди цікавитися зворотнім зв'язком. Колективні походи, які ми продовжуємо робити раз на місяць, коли ми можемо вже безпосередньо офлайн-формі спілкуватися із людьми, яким нам вдалося донести цю інформацію. Тому що приходять ті, хто вже про нас десь чули, знали, побачили От саме цей колективний похід. Дуже часто є випадки, коли навіть не знають, до кого вони йдуть, в сенсі, що це за була реєстраційна форма, що там за фонд «Мій донор». От, але вони, дали мене якийсь колективний похід, нам стало цікаво. От, і це працює, тому це точка нашої комунікації і насправді момент, де ми можемо ефективно донести інформацію вже в якомусь особистому спілкуванні. Як часто ті, хто беруть участь у колективних походах, згодом стають постійними донорами? Е, мабуть, в межах половини. Чому важливо постійне донорство? Це те, що ми починали працювати, тому що такий умовно ще, системний підхід до цієї проблеми, коли ми там були командою молодіжної ради, от, і це ми з собою привели з тих часів діяльності. Ми почали дізнаватися найважливішу інформацією, що донорська кров має термін придатності. Тобто, якщо протягом 30 днів з моменту забору і лабораторних досліджень її не використали, вона йде на утилізацію. Це теж кропіткий, дороговартісний, в принципі, процес, який навіть виконується не у Хмельницькому. І ми почали цю інформацію також нести на загал, чому важливо донувати системну. І от такий підхід до вирішення проблеми виявляється: якщо банк крою постійно потрібно системно поповнювати, давайте зробимо якийсь алгоритм, інструмент, яким чином стимулювати людей це робити. От ми почали акцентувати на фразі візьми донорство за звичку, тому що донорська кров має термін придатності. Тому є моменти, де безпосередньо, якщо це фіксована якась група крові на терміновий пошук, звісно, тут треба робити два напрямки діяльності: шукаємо терміновий пошук і стимулюємо людей, зокрема в яких разів з негативною кров ставати донорами на постійній основі. Тому що для нашого континенту європейського безпосередньо лише 15% населення мають разов з негативною кров. Тому вони дуже цінні і дуже в пріоритеті. Ці донори мають навіть не запитуватись, чи є потреба в моїй крові, а знати, що кожних місяців вона стабільно є, стабільно ми йдемо донувати кров. Чи є такі цифри, от яка потреба у постійних донорах для Хмельниччини або для Хмельницької тергромади? Будемо спершу говорити про Хмельницьку територіальну громаду. Власне, норма це в мирний час для центрів крові зазвичай це 50 донорів в день. От воєнний час, звісно, її логічно, хоча б подвоїть. От не скажу, що на сьогодні це продовжує утримуватися в межах цієї норми, але ситуація не критична. Тобто, серед хмельничан, в принципі, свідомість громадська відповідальність, громадська свідомість доволі на задовільному рівні. От а тому... про які цифри йдеться устаном на сьогодні? Пам'ятаю, в перші дні повномасштабного там, в сотніх, там сотня. В так, там а сотня. як завтра? На зараз? На зараз похибка, якщо так узагальнити там, на кожен будній день, в межах 40-70 посіб. Саме донори крові. донори крові. Ну, в, цілому так. в цілому так. Просто не завжди це означає, що пропорційний баланс між разом з позитивною, всі чотири групи, і так само разом з негативною. І разом з негативною, звісно, завжди менше. Чим мотивуєте людей бути постійними донорами? Ну, знову ж таки, це доступ до інформації, щоб вони вичерпно розуміли, що це допомагає, як це допомагає, для інших. Потім, звісно, користь для себе, для свого організму, тому що, наприклад, тим самим донорством, якщо люди гіпертоніки, ним і лікують. І, виявляється, і таке Я те, що декілька місяців тому назад про це не знали, і це максимально цікаво. Але це має лікар визначити, напевно, скільки разів? Ми... Так, та. рекомендація терапевта, та, звісно. І, відповідно, мотивуємо також інформацію, що це дає ну, Відносно в такому побутовому матеріальному плані мотивуємо завдяки нашим партнерам – це соціальний відповідальний бізнес Хмельницького, які на кожен колективний похід сприяють подарунками. Це різні вітамінні набори, типу ВАО каву», промокод на поїздку на таксі, щоб людина отримувала якусь таку від подяку. Час часу часу у соціальних мережах, у місцевих пабліках з'являються оголошення про терміновий збір крові. Як реагуєте на такі оголошення чи долучаєтесь? Так, ми почали е, постійно вже до цього долучатися, відколи стали юридичною одиницею, у нас розроблений чіткий алгоритм, по якому до нас можна звертатися. От, і ми шукаємо донорів без фінансового заохочення, тобто люди, які свідомо готові допомагати. І дуже приємно те, що з часом це пройшло. Немало часу, немало зусиль, але вдалося знайти в постійну собі базу людей, які готові допомагати Просто так. Забір крові, який здійснюється у Хмельницькому чи на Хмельниччині, використовується ця кров або її компоненти так само на території області, чи ні? Не завжди. Ось в цілому мирний час, звісно, це все було для потреб мешканців міста та області. От поки що це так і залишається, але наразі частина крові – Продовжує вже понад півроку транспортуватися на східні регіони. І, звісно, якщо це донори плазми, то кров йде на переробку на заводи, які розташовані у Білій церкві. Бази донорів, які ви вже сформували, ви вважаєте їх достатніми, чи якими вони мають бути? Їх О, їх вони вважає? ще далеко недостатні, тому що максимальна цифра, яка потрібна для меж Хмельницької області, це 40-50 тисяч хмельничан, жителів Хмельницької області, які готові бути донорами резерву. Наголосимо, що донори резерву – це людина, яка потенційно має три кроводачі на рік, цільної крові або компонентів крові. На сьогодні ми ще навіть не на половині наповнення цієї бази, тобто десь відсотків 10 ми на сьогодні заповнили. От, ще триває, до речі, опитування. Люди можуть долучатися, жителі Хмельницької області, це спільно із молодіжним проєктом Юропорт від фонду ООН про Юнісеф, пройти це опитування, зареєструватися донором резерву. Тому різними способами ми намагаємось наповнити цю базу донорів резерву. Ідеться про єдину базу чи в центрі крові одна, там, в плазмацентрі чи можливо ще якісь на жаль, на жаль, це все різні бази. І це, знову ж таки, величезний запит на реформу на всеукраїнському рівні. Це питання до законодавства. От, і цим займаються як і інші ініціативи донорські подібні до нас, так і самі суб'єкти крові, тобто центри крові різної форми власності. От, тому що це б значно полегшило будь-яку роботу. На сьогодні центри крові кожен користується суто своєю базою. Вони не синхронізовані. Наскільки далекою або близькою ви бачите перспективу от об'єднання цих баз і що на Хмельниччині буде ну, 40-50 тисяч у базі е, в резерві донорів? Якщо говорити за базу тих донорів, які вже є, там наприклад, в державному центрі крові, там є ця цифра. Там вже є ця цифра досягнена, це роки функціонування. От якщо говорити за нашу базу, ну в принципі, можливо, в похибці років трьох до п'яти. От ми її зможемо наповнити, тому що це питання не стає на паузу. Ми системно профтудесь інтенсивніше, десь трішки послаблюємо увагу на цьому напрямку, але воно не затихає. Тобто воно постійно на слуху просуваємо цей момент. От якщо говорити за оцю реформу на національному рівні, на рівні законодавства, ну це однозначно лише після перемоги і нормування всіх нагальних речей. Дякую вам за розмову. Дякую і щора вам.